Коли мені було 5 років, мене навчив грати в шахи батько. І ми з ним по вихідних часто грали. Потім я пішов в дитячий будинок піонерів. Там був тренер Сусленко Василь Іванович, навчив мене грати в шахи. І по вихідних я став грати з батьком і почав в нього вигравати. Ты же разрубнул свою зарядку? Ну да. С утра Да, сегодня мы на всегда... седальность. Почав свою кар'єру шахову десь з 1983 року, коли закінчив інститут, працював мастером в Васильівці і узнав, що в Васильівці нема шахів взагалі. Я йду до директора будинку піонерів, кажу так і так, давайте буду вести вас шахи. І я почав вести шахи у дітей. Ну тоді було дуже мало тренерів. В такому місці, як Василівка їх не було. І ніхто не хотів іти тренувати дітей. А коли мене перевели головним інженером в Дніприродний, і потім так і залишився. Ой, ти казав, тебе Саша Яхін, десь буде брати участь в якомусь турнірі. Що, він готується? Ні. Чи, змі... Чи відмінили? Саша вже приїхав з турніра. А, я пропустила? Так, да, виповнив норму КМС. -а. Сьогодні на заняттях ми будемо розбирати його в партії Міші Лайшевкіна. Найбільші в мене досягнення – це чемпіон району і чемпіон області серед сільських районів. Ну, тренер мене десь довів до другого розряду, а далі я навчався сам. Ну, брав книжки, читав, і... а якщо ти сам один, то ну, багато ти не досягнеш. Ну, до КМС я дійшов, і я вже зрозумів, що майстром спорту я вже не стану, і основну енергію вже націлив на своїх учнів. Здравствуйте. Доброго дня. Так, начинаем наш урок. Тимофей, выходи до дошки. для D5. Чёрный. Так. Подивись на дошку. Так, убери всі фігури, що є внизу. Білі фігури убери. Хто ще хоче піти і розібратися з полями? Максим іди. Лада сідає. Якого кольору поле є 5? то офісід. Починаємо. Авард Е4. Е, Ну, перше вчать орієнтувать в дуже складних ситуаціях. вчать мислити людину. Потрібно оцінити ситуацію і прийняти правильне рішення. Тренують логіку, пам'ять, характер. Ну, шахи – це такий пиріг, яких можна вивчати або їсти пиріг. Шахи можна вивчати з різного боку. Хочеш, вчи дебют. Це начало партії. Хочеш, вивчай ендшпіль, Це кінець. Далі, середина ігри, там ще вона не вивчена і не скоро буде вивчена. Тут вже потрібно... Працювати головою. Як твоє ім'я? Коля. Колі, скільки тобі років? Сім. Сім. Давай, Коля, ми у тебе перевіримо пам'ять. Як у тебе пам'ять? Плоха. Плоха? <сум> ну, ми зараз перевіримо. Так, дивись на шахівницю і запоминай, де яка фігура стоїть. І ми з тобою провіримо твою пам'ять. Може, вона вже не така і погана. Дивись, я вбираю, а ти повинен розставити туди, де хто стояв. Ти, Коля, молодець, хто тобі сказав, що тебе погана пам'ять? Ну, щоб добре навчитись в шахи, моя думка, перше, ти повинен читати книжки або дивитися відео, розбирати свої партії, розбирати партії майстрів світу, України, і дуже багато грати. Ми... Зараз покажемо гру сліпу. Наші два провідні шахіста, Олександр і Міша, виходять до дошки, беруть два стільця, одягають маски. Ну, а наш кращий першорозрядник Яшин Денис буде двигати фігури на дошці. Ліжка Д, і д 3 Слон Межесі. Радія є один. Ну, хорошим тренерам любить, просто любить ці шахи і старатись передати це дітям. Успіх – це любов до того діла, яким займають. Якщо ти не будеш любити, то ти будеш чекати, коли це вже кончиться цей день, от, щоб піти додому. Ми тут сидимо, як кажуть, до останнього. Діти приходять разом. Коли вони займаються шахами, у них покращуються успіхи в школі, це вже доказано. Математика, всі хлопці, які до мене ходять. Гарні математики. Новачки я пишу об'яви, потім хожу по школах, беру всіх, хто вміє, хто не вміє. Навіть якщо дитина погано грає і в неї пам'яті, я батькам нічого не граю, тому що можна так батьків обідати і все. Вони потім самі розуміють, їм це не цікаво, і відсіють. А потім, получається, це вже мій шахіст, він буде займатися. О, привіт! Привіт! Привіт! Привіт! Привіт! Привіт! Саме головне в мене була мрія, щоб моя донька Юлія стала відомою шахісткою. Я її з дитинства націлював, щоб вона була, стала чемпіонкою світу. От, і вона якби, була і згодна, і ходила на тренування, і займалася, і була неодноразовою чемпіонкою Запорізької області, їздила на чемпіонати України, ну, не вийшли з неї чемпіонки світу. Але вона потім навіть відійшла від шахів, пішла, після закінчення школи пішла навчатися на туризм, але потім закінчила чотири роки бакалавр і потім вирішила все-таки піти в магістратуру по спеціальності ШАП. Іноді їздить на змагання, якщо її попросять. Дуже важко тренувати своїх дітей, а внуків тим більше. Починаю говорити дочці, вона мені відповідає, папа, що ти мене навчаєш? Я вже сама мама. В мене есть. Первое это сохранить шахи в Днипрородном и Васильевском районе, чтобы этот спорт не закончился. Ну, а мрия чтобы какой шахіст шахист стал какой-то знаменитостью. И мог гордиться каким-то шахистом. это да